طب والعمل هفضل كتير من غير امل محتاج لمين والايه وليه محتاج تكون وسط البشر طب قولي كيف هتعيش وطبع الغدر في قلوبهم تصون تتخان هتقول الحق هايكدبوا لو جبت ميت برهان هتعيش حياتك كلها خسران ولان الناس عمرها ما بتبقى لحد صحيح عد أصحابك عد أحبابك هتلاقي مفيش منهم ولا حد ستة وخمسين خمسة وستين لغبط العد لغبط العد عشان تايه أو يمكن دي حقيقة أو دي حقيقة أني مليش أصحاب ستة وخمسين آخر نمرة من نمرة صاحب كان ليا أيوة عليا نساي دايما انا ناس ان اصحابي فاتوني وتركوني جواب عش شوف حالك محناش فاضيين نسال مالك تايه شارد ويا شاشاتك قلاب نساي تافه وكئيب وبتزعل دايما من ولا شيء محناش فاضيين عندنا اشغال بنشوف الدنيا بعين تالته انا نظري فعلا قال محتاج أشوف صرفة عن صحبة فايتاني وأحباب من فرقان أنا سني بيكبر والموضوع بوخ مني مش لاقي حد وقت الحاجة هي عني ويشد بأيدي وقت مقع على الأرض محتاج أصلي الفرد دي صلاتي تغنيني عن قربهم مني غريبا يبغيب لسنين وبرجع تاني وانا بحكي مع حالي عن حزن بيلمع في عينيا عن ضحكة يتيمة ومكبوتة وحياتي اساسا مضغوطة محتاج صرفة علشان اتعايش في الاوضاع انا جالس ضاع من كتر التفكير في غيابهم كان حقي اعيط لما هان قلبي كان حقي اعيط لما قلبي اتكسر مش عادله ابقى وحيد لكنه برضه القدر لكن نافع تعب سنين ولا حتى الكلام بينا فاول لحظه كان يبقى الخلاف بينا واقول سلامات تعيبه في ضهري في الازمات دلوقتي فهمت انا ليه بحزن على شيء تافه وفراقكم كان تافه عندي زي التشخيص اللي في مرضي دلوقتي فهمت باني كئيب علشان كنت بفكر فيكم وبقول اشتقت يلعن احساس انا 100 مرة الناس فاكراني عبيط ساذج علشان ببكي على شيء فاتني تروح الناس ويجي فلان ويلضم جرح في جروحي فبرتاح وفي تلك اللحظة بالتحديد يشد الخيط ويفتح جرح تاني جديد يجرح جراح بقيالي ما بتفوتنيش الناس بتجن يقضوا الوقت ويمشوا اوان فاكرين دايما إن إحنا بنكمل بوجودهم، لو عنسيان النسيان فأنا عادي وهنسى اللي ما بينا وكأنه مكان، طب واللي خلق الخلق؟ أنا عادي مش مهتم بقى عندي يقين إن الجميع فترات، فيا ريت تنسوني عشان دلوقتي بقيت ناسي ولحد ما نتقابل يعني ويا لو حتى ما نتقابل ويا لو شفتوني في مرة تعكسوا سيركو عمري ما هتعلق في حبال دايبه عمري ما همسك في الشيء نكرر يوجعني